Περίπου λέμε. Πάμε. Πάμε. Πάμε. Πάμε. Πάμε. Πάμε. Huh, right. yeah. <EDFESUR1> um, allora Giuseppe Βγάλε, βγάλε, βγάλε, βγάλε, βγάλε, βγάλε, βγάλε. Βγάλε, Μα καφέ, το